Ya-da-da-da yeah, da, da. som raz na potoku, prala som, prala som, prala, prala, prala som Dala som ruku do vody, čierna som, čierna som, čierna, čierna, čierna som I Nečuduj sa, dnevča, krásne, nečuduj, nečuduj, neču, neču, neču, nečuduj, nečuduj, nečuduj V potoku už tieče olej, nepracuj, nepracuj, neprane, prane, pracuj. Utekaj radšej do mesta, utekaj, utekaj, utekaj, utekaj, utekaj I uspori si ho do vrecka, všetky daj, všetky, všetky, všetky daj Kup si radšej pračky značku Tatramat, Tatramat, Tatra, Tatra, Tatra, Tatramat Vypere si k nejo aj kabát, aj kabát. Na potoku prala som, prala som, prala, prala, prala som Spýtal sa ma šuhajíček, či ja som, či ja som, či ja, či ja, či ja som Ja, či ja už šuhajíčku, či ja viem, či ja viem, či ja, či ja, či ja viem Dneška večer aj desiatik, ak stihniem, ak stihniem, aksi stihniem, ak, stihniem, ak, stihniem, ak, stihniem, ak stihniem.